בסרטון האחרון על הנפרון דיברנו על החלקים השונים של הנפרון וכן על המולקולות שנספגות בו בחזרה על ידי הגוף אז בואו נזכר כי בצינורית המפוטלת הקרובה מתרחשת הספיגה של גלוקוז וחומצות אמינו שם הן נספגות דיברנו גם על החלק העולה של טבעת הנלה על מלאכים, נטרן, אשלגן וחלור כולם ל'ספגים' חזרה בצינורית המפוטלת הרחוקה, נספגים סידן וכן דברים אחרים. כאשר שומעים את זה, לראשונה מתפלאים. איך זה ייתכן? כיצד אנחנו שואבים החוצה את כל החומרים האלה, בייחוד כאשר זה נעשה בניגוד למפל הריכוזים שלהם. אם כן, בסרטון הזה ננסה לרדת קצת יותר לעומק ולברר מה בדיוק קורה בדפנות של הצינוריות שמאפשר ליונים לעבור מחוץ לחלל או מתוך הצינוריות האלה ולהיספג חזרה אה, מתוך התסנין. אז המנגנונים, אמת שהם הם די דומים בחלקים השונים של הנפרון, לכן בואו נבית בכל חלק, כי אחד מהם סופג חזרה סוג שונה של מולקולות. לא נדבר על כל המולקולות, אבל בכל זאת תוכלו לקבל כל כלשהו על כולן. אז נתחיל עם הצינורית הקרובה, הנה בואו נגדיל את התמונה לעבר החלק הזה, ונצייר את החלק הפנימי של הנפרון. פנים הנפרון אולי יראה כמו... משהו כזה. זהו החלק הפנימי, וכאן נמצא התסנין. בעצם אולי נצייר את זה קצת אחרת. אה, לכן, את פנים הנפרון נצייר אותו ככה, כי לצינורית הקרובה יש למעשה בליטות כאלה, כלפי חוץ, לפעמים קוראים להן גבול מברשתי. טוב, אז החלל הזה בפנים נקרא גם אה, לומן, ובלומן אני ארשום את זה כאן, לומן. התסנין שבא מהגלומרולי מגיע מהכיוון הזה. אוקיי? דמיינו שזהו החלק הפנימי של הנפרון, וגם החלק החיצוני של הנפרון בנוי מקבוצה של תאים. אז אולי זה תא אחד, והנה עוד אחד, וכאן נצייר עוד תא אחד. ברור לכם שזהו ציור של חתך רוחב, במציאות זה בעצם צינורית והיא עגולה. כך בערך, נכון? אתם מבינים את זה. הנה עוד תא אחד, זה כאן הוא הכותב הבזלי שלהם. במילה eh, בזלי אנחנו מקוינים לכותב של בסיס התאים, כמו בייס. עכשיו נציין כמה מילים מפוצצות שכדאי לדעת. הצד של התאים שפונה אל הלומן, שפונה אל פנימה צינורית, נקרא הצד האפיקלי, הקודקודי. אפיקלי. והצד הזה נקרא בדרך כלל הכותב הבסיסית-צדדי, או בזלי-לטרלי, בלועזית. אם רוצים להסתכל על זה, כי על מברנה הזאת תהיה המברנה הבזלית-לטרלית. זה מתייחס לכל החלקים של הנפרון, בין אם זה החלק הקרוב, או את הנלה, או החלק המרוחק. מה שרואים כאן, בצד השני של התאים האלה, כאן נמצאים הנימים הפריטובולריים. טוב, גם זו מילה מפוצצת. אז הנימים הפריטובולריים נראים כמו משהו כזה. וגם הם כמובן תאים. אז במקום לצייר תאים בודדים, לצייר צינורית. הנה, ככה. עכשיו, הנימים האלה מחוררים בצינורית הפריטבולרית, זורם דם. הנה, כאן זה הדם. לא נתעכב יותר מדי על צורת התאים של דפנות הנימים, הכוונה שלנו היא להראות איך הדברים מועברים דרך הלומן, ואיך הם מספגים מחדש באופן סלקטיבי. טוב, אז הנא anomימים הפריטובולאריים, שוב, מילה מפוצצת, אבל uh, פרי스트 הקבנה מסביב, כלומר, מסביב לטובולי הצינורית. Uh, כלומר, enamימים שמסביב לצינורית. הנימים האלה נמצאים מסביב לצינורית. Uh, אם נשליך את זה מעל התמונה הזו, יהיו הנימים האלה שסובבים את כל הצינוריות, כך שכאשר דברים מופרשים ולספגים מחדש מהנפרון, הם נחדרו לתוך הנימים האלה. טוב, אז הנא הממברנה של הצינורית המפותלת, הקרובה. ונתרכז עכשיו במה שקורה עם גלוקוז. למעשה יש כאן, על הכותב הבזל הלטרלי של התאים האלה, משאבת אה, משאבת של נטרן השלגן. זוהי משאבת נטרן השלגן. בואו נצייר משאבת אחת כזאת כאן. אולי כדאי לכם לצפות בסרטון שמתאר את משאבת הנטרן השלגן, השלגן כי יש לנו סרטון שלם בנושא הזה. הרעיון כאן הוא מצויר כאן כחלקיקי אה, פלוס פלוס. הם מצמודים לצד הפנימי, ואז יופיע ATP. כאשר ה-ATP מתקשר לצד הנכון של החלבון, הוא משנה את צורתו ואת הקונפורמציה שלו, כלומר, הסידור המרחבי של המולקולה, והחלבון יסגר בצד הפנימי של הצינורית, והיא פתח כלפי נימית הדם. כאשר הוא נמצא בקונפורמציה החדשה, הנטרן לא יקשור כל כך חזק לחלבון, והוא ויעבור את הממברנה הבזלית-לטרלית, וכך יגיע בסופו של דבר אל הדם. ומצד השני ישנה משאבת הנטרן השלגן. כאשר החלבון הוא בקונפיגורציה הפתוחה, כלומר הצורה הגיאומטרית הקבועה של המולקולה, יש לנו סרטון מיוחד על זה. בנקודה הזאת, השלגן נוטה להתקשר אליו. אז ככה, השלגן מתקשר לחלבון, אולי הוא מתקשר כאן, זוהי כמובן הפשטה גדולה מאוד. זה לחלבון לשנות שוב את ה... קונפורמציה שלו, שלב זה אינו דורש ATP, ואז הוא חוזר לקונפורמציה, כלומר המבנה המרחבי הקודם, שבו האשלגן אינו קשור יותר, והוא משתחרר, כי החלבון עכשיו הוא במבנה מרחבי אחר. אם כן, זהו הרעיון הכללי. הנטרן מתקשר, ה-ATP מתקשר, ה-ATP גורן לאשלגן להתנתק. זה גורן לשינוי המבנה של החלבון לצורה הזו, ועכשיו הנטרן יכול להשתחרר, אז האשלגן רוצה להתקשר. כאשר האשלגן מתקשר, שוב חוזר המצב המקורי. התוצר הסופי של תהליך הוא הנטרן נשאב החוצה מהתה, וההשלגן נשאב פנימה לתוך התה. זהו מעבר פעיל של המלאכים. למה אנחנו אומרים מעבר פאיל כי אתה משמש ב כדי להעביר נטרן כנגד מפל לריכוזים שלו, כדי לשאוב את הנטרן למחוץ לתה, ואז האשלגן חודר פנימה באופן כאילו פסיבי. הוא אינו דורש ATP לשם כך. לכן התהליך נקרא לעתים נטרן-אשלגן-ATP. ASE. כלומר, זה חלבון או אנזים שמפרק ATP. האנרגיה שמופקת מפירוק ATP משמשת לשנות את הצורה המרחבית כדי לשאוב נטרן אה, החוצה ואשלגן פנימה. טוב, זה היה הסיכום שלמה שלמדנו בסרטונים הקודמים. אז איך זה עוזר לנו למשל להוציא גלוקוז אל מיחוץ ללומן? ובכן ישנם אה, כאן עוד חלבונים. נתרכז בדוגמה של הגלוקוז. נניח שיש כאן חלבון. יש לו שם מאוד כללי. קוטרנספורטר um, או סימטранספורטר, טרנספורטר זה, זה מעביר, אז סימט uh, סימפורטר sim מעביר שני סוגים של מולקולות, באותו הכיוון. קוטרנספורטר, מולקולה אחת יכולה לעבור בגלל מפעל הרכוזים, ומולקולה השנייה נסרבת יחד איתה. קוטרנספורטר ביחד, חשבו יש... שאיבה אקטיבית החוצה של נטרן, זהיות והנטרן ישאב החוצה לכאן, לצד הבזלי-לטרלי, לכן יהיה נמוך של נטרן כאן. ככל שישאב החוצה יותר נטרן, הריכוז כאן יהיה יותר נמוך, נכון? הריכוז ירד עד שהוא יהיה אה, פחות מהריכוז בלומן. לכן, בגלל מפל ריכוז הנתרן, ילו לא הייתה כאן ממברנה, הנתרן היה שואף לעבור לצד הזה, כדי להחזיר את שיווי משקל הנתרן שנעלם כאן. הנתרן היה שואף לחצות את הגבול הזה, אלא אולי היה שם מחסום. התאים היה לכאן מנצלים את יכולת הנתרן, לגרום לירידת מפל הריכוזים, שקורה בגדל המעבר האקטיבי של הנתרן כאן, ומשתמש באנרגיה של הורדת ריכוז הנתרן, כדי להעביר גם קצת גלוקוז על הדרך, כמו בואו נסעות את זה כאן, הנה. למשל נוכל לדמיין חלבון של הממברנה בקצה הקודקודי כאן, אולי חלבון. אולי הוא יראה משהו כזה, רק כדי לעשות זה מוחשי יותר. אולי יש בצד הזה יותר נטרן מאשר בצד הזה, ולכן הנטרן יתקשר לכאן, אולי הגלוקוז יתקשר לכאן, אנחנו מתארים את זה מאוד פשוט, אבל כאשר מתקשרים, זה יגרון לחלבון לשנות את צורתו, והוא אולי, אה, כך שהם עכשיו, הנתרן יהיה כאן, והגלוקוז יהיה כאן. זה הצד הפנימי אה, של התא, נכון? ולאחר השינוי, אה, המבנה המרחבי של המולקולה, אה, הם אינם קשורים כך חזק, אנחנו תאמינו למה שקשר אותם לחלבון, והם... משתחררים. כאשר הם משתחררים, החלבון שוב משנה את המבנה חזרה למה שהיה קודם וחוזר חלילה. אבל כל זה נשמח על הרעיון שיש יותר נתרן כאן שמקפיץ אותו לנקודה הזאת וגורן לתגובה אה, לקרות. לכן הנתרן יורד במפל הריכוז וסוחף את הגלוקוז יחד איתו. מכאן ברור שריכוז הגלוקוז כאן יעלה, ואם המברנה כאן היא וחדירה לגלוקוז, הגלוקוז יוכל לעבור ובסופו של דבר, אם מספיק, Uh, מפה לריכוזים שלה יגרום לו להיכנס לדם, ובדיוק אותו תהליך קורה, אולי לא בדיוק כמו גלוקוז, אבל לאורך כל הנפרון. אם נחזור לטבעת הנאלה, לחלק העולה שלה, הנה, כאן, מקום בו אנחנו מנסים להוציא מלאכים, זה פועל לפי אותו עיקרון. נניח שכאן, אה, כאן זה הלומן, וזה תא שבונה דפנות הלומן, אנחנו נמצאים עכשיו בטבעת הנאלה, כן? והנה כאן משאבת נטרן אשלגן. נצייר אותה, יופי. הנטרן נשאב החוצה, והאשלגן נשאב פנימה, אלא שבמציאות רשת האשלגן היא מחוררת, ולכן האשלגן יכול לצאת ולחזור לשני הכיוונים. אז מה שקורה להשלגן, חשוב. חשוב שריכוז הנטרן נעשה נמוך. מה שיש כאן זה סימפורטר, כמו לאבדיל הנטרן רוצה להיכנס, כמו שראינו קודם, עם הגלוקוז, אבל כאן אנחנו מנסים להכניס אה, מעבר של יונים של חלור והשלגן. אז למה הם יצטרפו? כלומר, מה ינצל את מפל של הנטרן? יש לנו כאן יונים של השלגן ויונים של חלור. בעצם הסימפורטר כאן נקרא נטרן-אשלגן-חלור-קוטרנספורטר. למעשה, הווריאציה השנייה שמקבלים בחלק העולה של טבעת הנלה בסופו של דבר יתקבל הרבה חלור כאן, והשלגן משני הכיוונים, אבל כל זמן שזה מכורר וחדיר לחלור, אם הריכוז נעשה גבוה מדי, החלור ביחד עם הנטרן ימצא את דרכו החוצה, ויעזור למדולה להיות יותר מלוכה. הדבר דומה גם עם הצינורית המפוטלת הרחוקה, אבל כאן זה עם סידן. זה אמנם קצת שונה כאשר אנחנו בצינורית המפוטלת הרחוקה, התפתלויות האלה, הדברים הבולטים כאן, הם קיימים רק בצינורית המפוטלת הקרובה, אלה הם הגבול המברשתי. אבל כאן, כדאי שתדעו, הרעיון להישמש במפל ריכוזים שנקרא על ידי סוג מסוים של מעבר אקטיבי כדי להעביר דברים אחרים, כאן זה נקרא מעבר אקטיבי שניוני. מעבר אקטיבי שניוני. נחמד לדעת את כל השמות והמונחים המוזרים האלה, נכון? טוב, אז נסיים את הסיפור של הצינורית המפוטלת הרחוקה. ובכן, זה היה הלומן, נניח שזה הלומן בדיוק כאן, יש תאים משני צדדיו, אתם כבר ודאי קולטים את זה היטב. הצינורית הרחוקה היא קצת שונה, נניח שזה תא, ונניח שזו הנימית הבזלית-לטרלית, וזה הדם. אז מה יש לנו כאן? שוב פעם, אנחנו שואבים נטרן החוצה, כלומר, זו היא משאבת נטרן השלגן, יש לנו סרטון שלם על זה, והשלגן נשאב פנימה, לכן בסוף יש הרבה נטרן כ הממברה הנהקודקודית הפונה אל הלומן, היא חדירה ליוני סידן. כל ריכוז שהוא של יוני סידן הוא יהיה כאן. אז נניח שיש לנו סידן, אלה יוני סידן ששתים כאן מסביב, וכאן בדיוק מה שיש לנו זה אנטי פורטר, הפורטר זה השער. ריכוז הנטרן בדם הולך להיות יותר גבוה, כי אנחנו שואבים אותו החוצה מהצינורית, ולכן הנטרן, אם ניתן למפל הרכוזים שלו לרדת, הוא יחזור חזרה. ולכן אולי כאן יש נטרן שמפעל הרכוזים שלו יורד והוא חוזר פנימה. כאשר הוא חוזר פנימה תוכלו לדמיין דלת מסתובבת והיא גורמת לסידן אה, לצאת. דמיינו לעצמכם איך החלבון ממש עושה את זה. זה כמו, אה, זה כמו דלת מסתובבת. הנטרן מסתובב הדלת, הסידן נמצא מצידה השני והוא מושלח החוצה. זה נика אנטי פורเทר בגלל שיש יונים שנאים בקיבוני מנוגדים. אבל שווה זה מה аппарат אקטיבי שניוני כדרך יחידה שיתחול על העבודה כי יש מה אקטיבי בשמוש ב A של האנטרנ ה יוצא מה membrana בכול אחד מהמיקרים האלה. נקווה שמצוות המידע הזה מוביל. אומנם הסיפור הזה היה יותר מפורט מהרגיל, לגלב באחד הנפרונים שואף דברים החוץ מהלומן לתוחנימיים הבזילי לתרלים. אבל נראה שזמברס את הידה ולachen מאפשר להפנים